Presubliniere din telepenele prevede un viitor sumbru pentru Dragnea subliniere Itericianu, doi viitori refugiatii politic. Ludovic Orban, presubliniere din telepenele, le prevede un viitor sumbru liderilor coaliciei PSD Alde. Doi viitori refugiatii politic, scrie Orban pe Facebook. Într-o opinie referitoare la demersurile puterii politice în domeniul justiciei, cat de naiv să fi crezi în povestile lui Dragnea Sitaricianu, cum se bat ei pentru drepturile și libertățile individuale ale oamenilor prin demersurile lor în justiție. Amandoi nu erau bogati când au intrat în in politica si acum sunt bogati. Amandoi au profitat din plin depozitiile publice pe care le-au detinut. Amândoi sunt trimisi în judecata de dna. Amandoi se simt cu musca pe caciula. Amândoi sunt inconjurati de politicieni cu probleme similare. Ca atare, tot ce fac ei în domeniul justiției nu are ca scop să apere niciun drept, al niciunui cetatean obișnuit singurele lor obiective sunt să dezincrimineze faptele pe care le-au comis și să readucă procurorii și judecătorii la ordinul lor politic, pentru a nu mai fi în situația de a da socoteala pentru ceea ce au făcut. Alții mari luptatori pentru dreptate au fost atat de vitejino în catastazi se gase în destinații exotice Elena in Costa Rica, Sebi în Serbia, Mazare în Madagascar. Oarece ce destinatie va fi trecuta pe biletele de avion pe care si le vor cumpara intru, un viitor nu foarte indepartat ca Lindsay Liviu? Ca mai sunt tari cu care nu avem tratat de extradare, scrie presublinghiere din telepenele pe Facebook.